السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الفيديو توعوي إلى إخواني المغتربين سواء المتواجدين داخل اليمن أو الراغبين بالسفر إلى اليمن أو إلى أي دولة أخرى يا إخواني الكرام كما تعلمون أن العالم قبل كورونا ليس العالم كما بعد كورونا كنت من أول يا أخي المغترب تلقى شنطتك وسافرت ومتى ما طلعت براسك حتى لو عباقل تأشيرة الخروج والعودة يوم واحد شغل سيارتك أو قطعت تذكره باص ورجعت وكانت الأمور مسهلة لكن يا إخواني الكرام الآن بعد جائحة كورونا هنالك الكثير من الدول يعني تطلق إجراءات احترازية من أجل سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها ومن ضمنها المملكة العربية السعودية التي اتخذت إجراء جديد اسمه إجراء الحجر المؤسسين ولم تكن المملكة العربية السعودية هي الأولى في دول الخليج من أطلقت مثل هذا الإجراء، فقد سبقتها سلطنة عمان ودولة الكويت كما ذكرت في فيديو سابق. وطبعا دائما يا أخوان الكرام عندما المملكة العربية السعودية تعلن عن أي إجراء احترازي، تعلن قبله بفترة ويتم التطبيق بعد فترة، يعني يكون في فترة زمنية ما بين إعلان الإجراء وما بين التطبيق. وجزاهم الله خيرا الإعلاميين والصحفيين والناشطين اليمنيين نقلوا لكم عبر مواقع التواصل الاجتماعية والكثير وضح لكم ما معنى هذا الاجراء او ما يسمى بالحجر المؤسسي. للاسف الشديد احنا اليمنيين نصبر لا قبل تطبيق الاجراء بيوم واحد او ب 12 ساعه والكل حرك على المنفذ وحصل عمليه تكدس مع رغم ان القرار يا اخواني واضح. القرار طبعا لمن هم قادمين الى المملكه العربيه السعوديه من المقيمين في البدايه عن طريق المنافذ الجويه او البريه ان يكون الوافد القادم إلى المملكة العربية السعودية سواء هو مقيم سابق أو جائب بتأشيرة عمل أو تأشيرة زيارة عائلة أو أي تأشيرة ضروري أن يكون الشخص هذا محصن بالنسبة للمحصنين داخل المملكة العربية السعودية كان من أول اشتريط أن يكون معه تحصينتين ويدخل بدون ما يخضع لإجراءات الحجر المؤسسي لكن مع التحديثات الأخيرة ومن أجل سهلوا على الناس ضروري يكون محصن وموجود في توكنا سواء جرعتين أو جرعة واحدة أو يكون محصن متعافي يعني يصيب بالمرض وفحص آنذاك وطلع له في توكنا أنه محصن متعافي هذا يدخل بدون أي إجراء حجر مؤسسي طبعا للقادمين إلى المملكة عبر المطارات وعندما تكون الأمور منظمة عن طريق شركة الطيران التي يعني تلزم بتنسيق مع هيئة الطيران السعودي أو الطيران المدني السعودي يتم التنسيق معهم ان هؤلاء القادمين الى المملكه العربيه السعوديه يكون معهم حجز فندقي مسبق، يعني انه يوصل والباص حق الفندق منتظر له وبإشراف من لجنه من وزاره الصحه آه يعني يتم اسعادهم الباصات ويروحوا للفنادق يحتجروا لمده سبعه ايام. واليوم السادس قبل انتهاء المده يعمل فحص بي سي ار. اذا طلعت نتيجته سليمه يغادر الفندق بسلام واموره طيبه، وان طلع مصاب انه يكون في معه تامين طبي يتحمل علاجه او نفقه تكاليف علاجه اذا اصيب. بالنسبه الى اخواننا المقيمين القادمين عن منفذ الوديعه، هنالك اجراءات في منفذ الوديعه ويختلف منفذ الوديعه عن باقي المنافذ السعوديه بحكم الكثافه كثافه المسافرين اللي تسافر منه واليه باعتباره المنفذ او الوحيد. فهم بيدخلوا باليوم ما يقارب من 700 الى 1000 شخص واكثر. فإذا دخلوا هؤلاء وخضعوا إلى أجر محسسي ما أجر عفوا فإذا دخلوا هؤلاء وخضعوا إلى حجر مؤسسي يعني فنادق شرورة والوديعة ما راح تكفيهم فلذلك رأت إدارة المنفذ أو أصدروا تعميمات أنه لا يدخل إلا من كان سواء محصن بجرعتين أو بجرعة أو محصن أنه محصن متعافى في تطبيق توكنا واي واحد مش محصن ياخذ اللقاح في داخل اليمن ويجي الى المملكه ويكون معه شهاده او وثيقه صحيه معمده من وزاره الصحه انه اخذ اللقاحات في هذه الفتره الزمنيه. كيف بتعملوا عشان تاخذوا هذه اللقاحات؟ في البدايه في البدايه كل من تاشيرته يا اخواني اوشكت على الانتهاء حاول يتواصل مع كفيله يمدد له تاشيره الخروج والعوده. والامر الثاني الان موجه الى وزاره الصحه طبعا اللقاح موجود في اليمن بس نتمنى من وزاره الصحه باسرع وقت ان تعلن للمقيمين الراغبين بالعوده للمملكه العربيه السعوديه عن الاماكن اللي يتم فيها اخذ اللقاح، طبعا بيكون في فتره زمنيه ما بين اخذ اللقاح والاولى 14 يوم على ما اظن فتره زمنيه فيما بينهم فيحتاج لك اقل حاجه نص شهر الى 20 يوم على فتره ما تاخذ اللقاح وتحصل على الشهادة أو الوثيقة الصحية فبالبداية زي ما قلت لكم أول خطوة تعملوها تتواصلوا مع كفلاءكم يمدوا لكم تأشيرة الخروج والعودة تحسبا لأي طارئ الأمر الثاني أناشد وزارة الصحة اليمنية ومدراء فروع مكاتب الصحة في عموم محافظة الجمهورية عن سرعة الإعلان عن المستشفيات والمراكز التي يتواجد فيها لقاح فيروس كورونا والتي يستطيع من خلالها المغترب اليمني ان يحصل على اللقاح خلال الفتره الزمنيه ويمنح او يمنح الوثيقه الصحيه التي يعني تساعده للعوده الى المملكه العربيه السعوديه من اجل العوده الى مزاوله اعمالهم واتمنى التوفيق للجميع واسال الله سبحانه وتعالى ان يسهل لكم اموركم وان ييسر اموركم ودمتم في خير والى خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته